أن الله رب العالمين يبعث من في القبور حفاة عراة غرلا كما أن الله رب العالمين يجمعهم في صعيد واحد في أرض غير الأرض التي كانوا يحيون عليها في الحياة الدنيا كما أن الله رب العالمين يجعل الشمس دانيه من رؤوسهم بقدر ميل حتى ان العباد يتصببون عرقا من شده الحر الذي يجدونه في الموقف في عرفات يوم القيامه كما ان العطش يبلغ بهم مبلغا كبيرا والقرب يشتد عليهم ويجدون حالتهم لا تسر ولا تحمد وبالمقابل جعل الله رب العالمين في عرفات يوم القيامه في الموقف مزيه ونعمه وخيرا عظيما لامه محمد الا وهو الحوض النبوي المورود الذي ترد عليه أمته صلى الله عليه وسلم والذي بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا وأن هناك أناس يردون على هذا الحوض ولكن تمنعهم الملائكة من الشرب منه لارتكابهم جملة من الجرائم التي تجعلهم يحرمون من هذا الشرف العظيم ومهما يكن فإن الله رب العالمين جعل في الجنة نهرا يقال له نهر الكوثر وهذا النهر أعطاه الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم إكراما له وذكره رب العالمين في سورة هي سورة الكوثر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وذكر هذا النهر النبي صلى الله عليه وسلم مفسرا لهذه السورة المباركة وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نهر الكوثر نهر عظيم جدا وهو من النعيم الذي لا ينفد في الحياة الآخرة كل ذلك حتى تشتاق النفوس إلى ما في هذه الجنة من نعيم دائم مقيم وحتى تكون النفوس في هذه الحياه الدنيا عامله راديه ثواب الدار الاخره من الله تبارك وتعالى وحتى تكون النفوس مشحونه بالخير والمعروف والبذل والطاعه والبر والتقوى وغير ذلك من الامور المقربه من رب العالمين لأننا يا عباد الله في هذه الحياة الدنيا نرى نعيما كثيرا يود أحدنا أن لو عاش في هذا النعيم سواء كان هذا النعيم هو نعيم بالمال أو نعيم بالقوة في الأبدان أو نعيم في الأرزاق أو نعيم في الزرع والحصاد أو نعيم بالممتلكات أو غير ذلك من الأمور التي يتمناها كثير من الناس في حياتهم الدنيا والتي مهما تمنى الواحد منهم شيئا من هذه الحياه الدنيا فانه قد يصيبه وقد لا يصيبه لان هذه الحياه الدنيا حياه زائله تتسم بالفناء وان الله رب العالمين جعل الحياه الدنيويه مقصود منها عمارة الآخرة، فمن زرع هنا في هذه الحياة الدنيا خيرا أو شرا حصده في الحياة الأخروية خيرا أو شرا، لأن الجزاء من أن الجزاء من جنس العمل، ورب العالمين بين لنا في كتابه الكريم من عمل منا ولو مثقال ذرة من خير. كان من المفلحين وكان نتيجة ذلك هو الخير الذي يحظى به في جنات النعيم وكلنا ذلك الرجل الذي يشتاق الجنة وما فيها من نعيم وكلنا ذلك الرجل الذي يسأل ربه تبارك وتعالى أن يدخله جنات النعيم وكلنا ذلك الرجل الذي يطمع في عفو ومغفره رب العالمين ولكننا يا عباد الله تعترين النواقص وتعترين الامور التي تجعلنا في ضعف وكسل وفتور وخمول حتى اننا نجد الرجل ممن كان يقبل على كتاب رب العالمين ويقيم الصلوات الخمس في جماعة نجده قد حصلت عنده من الفتورات وحصلت عنده من الانتكاسات التي تجعلنا نحيطه النصيحة نحيط به نصيحة وموعظة وتذكيرا بالله رب العالمين لأن, الإنسان لأن الشيطان كثيرا ما يخذل العباد إن وجدهم على حالة من الفتور فإنه يدعوهم إلى مزيد من الفتور ويفتح لهم الدنيا على مصراعيها أمامهم حتى يحببهم فيها وحتى يجعلهم كما نقول يلهون في لهوها وحتى يجعل يجعلهم يغترون بما فيها من متاع وإذا نظرنا إلى الأسباب التي قادتهم إلى ذلك وجدنا ضعف الإيمان وضعف العزيمة وقلة الصبر على أوامر الله تبارك وتعالى ونواهيه ومن ناحية أخرى وجدنا أسبابا ملموسة منها صحبة السوء والبعد عن صحبة الأخيار وكذلك وجدنا أن الإنسان يحرص غاية الحرص على الحياة الدنيا تكسبا وعملا تاركا الصلاة خلف ظهره تاركا القرآن خلف ظهره تاركا الدين خلف ظهره ناسيا لذكر رب العالمين مبغضا للخير الذي يجعله بمقربة من الله تبارك وتعالى وهكذا تمضي سنون حياته وهكذا تمضي ايام عمره على هذا المنوال بلا تحصيل لخير يجعله راجيا الثواب من رب العالمين كثير الاحسان للظن من عند رب العالمين ولكننا نجده في نهايه المطاف وقد بلغ من الكبر عتية, عتية نجده قانطا من رحمة الله مقنطا للعباد من مغفرة رب العالمين له ونجده في حالة من اليأس من هذه الحياة الدنيا حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أمرا ينبغي أن يكون على بالنا كثيرا ألا وهو أن العبرة ليست بالبدايات لتنظر إلى أهل الاستقامة وأهل الصلاح وأهل القرب من الله تبارك وتعالى في بداياتهم في إقبالهم على رب العالمين لتنظر إلى هذا الصلاح وكأنه صلاح لم يوجد بعد ولكننا نسعى في تحصيل الخير ونقبل على رب العالمين بقدر المستطاع وإنما العبرة بالخواتيم لأن كثيرا من الناس تحصل عندهم الانتكاسات التي, تج التي تحولهم بين الج... التي تحولهم التي تحول بينهم وبين دخول الجنه ويكونون في المنتهى من اهل النار ان الرجل لا يعمل بعمل اهل الجنه حتى يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخله كل ذلك من قله الاخلاص ومن الاغترار بالعمل من ناحيه اخرى ومن ناحيه ثالثه من عدم دعاء الله تبارك وتعالى والالحاح في الدعاء ان يتغمدنا الله تبارك وتعالى برحمته والا يكلنا الى انفسنا فالعبره كل العبره ان يكون الانسان قد توفاه الله تبارك وتعالى على حاله طيبه وهي حسن الختام والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا اننا حتى نصل الى حسن الختام لا بد وان نؤمن بالله تبارك وتعالى وبما جاء عن الله تبارك وتعالى في كتابه وبما بينه نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته من مسموعات من منقولات من نصوص في القران والسنه لان العبد عندما يقبل على الله تبارك وتعالى مؤمنا بما جاء عن الله وبما جاء عن رسوله ومصدقا للأمور التي هي من الغيبيات أو من الأمور التي هي من المحسوسات أو من الأمور التي هي من الأخبار التي جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة نبيه يكون من الفائزين ويكون من المفلحين وأما إذا كان الإنسان ينكر ما جاء عن الله تبارك وتعالى وينكر ما جاء عن رسول الله فهي الندامة الحاصلة له في جهنم عياذا بالله وهي الحسرة التي تصيبه عندما يجد حاله بئيسة يجد حاله قبيحة في عرفات يوم القيامة، وكثير من الناس في هذا الزمان يؤمنون عقولهم في أمور لا تدركه عقولهم وهذه العقول يا عباد الله هي أداة تمييز جعلها الله تبارك وتعالى في هذه الأبدان حتى تميز الصحيحة من السقيم. وحتى تميز الطيب من الخبيث بأمور مشاهدة ملموسة محمول محسوسة يا عباد الله والله تبارك وتعالى أخبرنا أننا تعرفنا عليه تبارك وتعالى ليس بمجرد العقول وإنما بما نجده من آياته الكونية وإنما بما نجده من أمور نراها لا يمكن للعباد أن يقوى على إحداثها أو القيام به نجد أمورا كثير نجد هذه الأو... هذه البسيطة ومن فيها يحيو نجد من فيها يرزقون وإن كانوا على ما كانوا عليه من معاص واغترار بسيئات أعماله وكذلك نجد الله تبارك وتعالى ينعم على الكافر بالنعم حتى إذا أخذه تبارك وتعالى لم يفلت وكذلك نجد هذا القمر نجد هذا القمر في السماء لا يخرج بنهار وإنما يخرج بليل وكذلك نجد هذه الشمس تخرج من قبل المشرق وكذلك نجد هذا الزرع يحيا وينمو إذا ما قام الإنسان بالأخذ بالأسباب التي تجعله ينمو وكذلك نجد هذه الصحة وهذه الاعمار بيد الله تبارك وتعالى عند ذلك عرفنا ان الله تبارك وتعالى هو الخالق هو الرازق هو المعطي هو الله تبارك وتعالى الذي يذل من يشاء ويعز من يشاء وبيده مقاليد الخلائق وبيده كل شيء ولله الحكمه البالغه وكذلك عرفنا اننا في هذه الحياه الدنيا انما وجدنا لعبادة الله تبارك وتعالى وعمارة الأرض والإصلاح فيها والنهي عن الفساد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة إلى غير ذلك من الأوامر الربانية والتعليمات المحمدية كل ذلك نقوله لأن بعض الناس للأسف الشديد يعملون عقولهم في الآيات القرانيه فيفهمونها على وفق ما تفهمه عقولهم تاركين تفسير الآيات بالآيات وتفسير الآيات بالأحاديث الصحيحات ويقبلون على إعمال عقولهم ويجعلونها هي الحكم على مراد الله وما جاء عن الله تبارك وتعالى وكذلك نجدهم يعملون عقولهم في الأحاديث النبوي يعملونها بحيث يفهمون مراد رسول الله على وفق مراده يناقضون بذلك أفهام صحابة رسول الله يناقضون أنفسهم من ناحية لأنهم يبجلون صحابة رسول الله ولكن في واقعهم المعاصر نجدهم يجهلون صحابه رسول الله ويطعنون في عقولهم ويتهمون عقولهم بالنقص كل ذلك حتى يخلو لهم الجو فيريشوا بما يريشوا به من تضليل للعباد في فهم الكتاب والسنه الله تبارك وتعالى قد بين لنا ان القران انما يفهم بالسنة النبوي وهذا الفهم إنما هو الفهم الذي حب الله تبارك وتعالى به صحابة نبيه صلى الله عليه وسلم لأننا إذا كنا في الزمان الذي نزل فيه القرآن وعرفنا من العربية ما عرفنا بقدر أننا نفهم الخطاب المنزل من الله تبارك وتعالى على رسول وكذلك عرفنا مراد رسول الله لأننا نسمعه بآذاننا وتعقله قلوبنا وحالتنا هي الحالة التي فيها المعلم مع تلاميذه عندئذ نكون في غاية من الإتقان لفهم المراد الذي جاء عن الله وجاء عن رسول الله وهذا لا يكون لجيل من الأجيال مع تقدم الزمان وإنما يكون للقرون الثلاثة الخيرية التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم يلونة. فالواجب يا عباد الله أن نرجع إلى فهم الكتاب والسنة بفهم الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأن نجعل هذه العقول هي أداة للتعرف على ما جاء عن الله وعن رسوله ومن ناحية أخرى كل ما جاء في الكتاب والسنه من امور هي من الامور الغيبيه التي لا نراها باعيننا والتي لا يمكن اننا ان نتخيلها او ان نتصور الواجب في مثل هذه الامور ان نؤمن بها وان نصدق بها وان نسلم لاننا اذا دخلنا الارتياب والشق في الامور بالغيب فاننا نكون بذلك قد هدمنا ركنا من اركان الايمان ويصبح بعدها الانسان بلا دين الا وهو ركن الايمان باليوم الاخر ومهما يكن فالحوض النبوي المعظم الذي ترد عليه امه محمد صلى الله عليه وسلم هو حوض عظيم تنزل المياه من نهر الكوثر في الجنة بواسطة ميزابين أحدهما موصلين للماء أحدهما من ذهب والآخر من فضة تنزل هذه المياه في أرض المحشر في عرفات يوم القيامة من نهر الكوثر في الجنة فهذه نعمة يمد الله بها تبارك وتعالى العبادة في الموقف حيث يتصببون عرقا ويتألمون غاية الألم من وقوفهم على ارجلهم خمسين ألف سنة تصوروا قوته ما يجده العباد في الموقف في يوم القيامة حتى إنهم يحتاجون إلى العطش يحتاجون إلى العطش قبل أن توزن أعمالهم بخيرها ومبش وشرها وقبل أن يوردون ويعبرون على الصراط وقبل أن توزن أعمالهم وقبل كل شيء يكون بعد الحو والشرب منه كل ذلك يحتاجه العباد في موقف يوم القيامة ويتمنى الواحد منهم أن لو سقيا من ماء هذا الحو والنبي صلى الله عليه وسلم حتى يبين لنا عظمة هذا الحوض وحتى يقوي في قلوبنا الرغبة في الشرب من حوضه المكرم يقول لنا صلى الله عليه وسلم إن طوله كعرضه الطول والعرض سواء وزواياه كذلك سواء يعني طول هذا طول هذا الحوض كعرضه وهذا الطول هو مسيرة شهر. وبين لنا أن هذه المسافة هي مسافة بعيدة جدا بحيث إذا كان الرجل يسير على قدميه فإنه يجد المفاوز البعيدة للوصول إليه وكذلك إن كان سائرا على على سيارته أو سائرا على أمر يجعل المسافته قريبة فإنه كذلك يجد المسافة بعيدة من كثرة هذا الحوض وقوته واتساعه وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ماء حوضه الشريف هو أبي أشد بياضا من اللبن وماؤه أحلى من العسل وأبرد من الثلج. وقد يقول قائل إننا إذا أعملنا العقل في هذا الحديث النبوي نجد أنه لا يستطيع أحد من البشر في حياتهم الدنيا أن يشربوا ماء مسلجا إلا وقد يصاب الواحد منهم باحتقان في حلقه أو تتأثر قصبته الهوائية بذلك وهذا من إعمال العقول في المنقولات الغيبية ونحن نفهم ان هذا السلج انما هو نعيم جعله الله تبارك وتعالى لاهل الجنه. اذا الحالة التي يكون فيها الواحد في الموقف انما تكون حالة ليست كالحالة الدنيوية بحال. ونحن نؤمن بذلك في جميع الاحوال. فهذا الحوض المبارك ماؤه اشد بياضا من اللبن. واحلى من العسل وابرد من الثلج ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم ريحه اشد من ريح المسك واطيب من المسك كما ان هذا الحوض من كثره ما يرده من يرده من أمة محمد صلى الله عليه وسلم جعل الله تبارك وتعالى الأكواب التي يشرب بها الماء من هذا الحوض أكواب كثير حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم شبهها بعدد النجوم في السماء كثرة وبهاء ونقاء وقوة في التشهي والتلذذ بهذا الماء ولذلك يا عباد الله ينبغي علينا أن نعمل بالأسباب التي تجعلنا نشرب من حوض رسول الله لأن هناك أقوام يذادون ويبعدون عن حوض رسول الله وهم من المسلمين وهم من الموحدين ولكنهم في المنتهى من المبتدعين الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن ختامنا أجمعين أول ما يجعلنا نقبل على الله تبارك وتعالى راغبين في الشرب من حوضه هو أن نتمسك بكتاب ربنا تبارك وتعالى وأن نتمسك بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وأن ندعو إلى الله على بصيره وأن نعمل الخير والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في ذلك إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنة ولن يتفرق حتى يرد علي الحول فهذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن من شرب في هذه الحياة الدنيا من شراب الكتاب والسنة علما وعملا وتعليما وتوجيها فإنه يكون من المقدمين في الشرب من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآخر فتمسكوا بكتاب ربكم تبارك وتعالى وهذا التمسك يكون عمليا بإقامتكم للصلاة وبدعوتكم إلى التوحيد وبتصحيح الأخطاء التي تكون في أعمالكم وعباداتكم وبالتفقه في دين الله تبارك وتعالى وبحفظ الأحاديث النبوية وبالقيام بالأعمال المرغبة في جنات النعيم عندئذ تكون حالتنا حالة تحمد بحيث يكون الدعاء دعاء محسوسا ملموسا تحس به القلوب عند سؤال رب العالمين ان يردنا على الحوض الشريف نسأل الله رب العالمين ان يجعلنا ممن يسقون من حوضه الشريف شربه هنيئه مريئه لا نظما بعدها ابدا اقول هذا واستغفر الله لي ولكم الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فمن كان في هذه الحياة الدنيا داعيا إلى كل خير محذرا من كل شر عاملا بكتاب الله تبارك وتعالى وبسنة رسوله فهنيئا له الشربة من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي ذلك بيّن الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم فضل الدعوة إلى الله على بصيرة بقوله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين فالذين يدعون إلى الله تبارك وتعالى بالخطابة عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي بتعليم أهاليهم وأقاربهم بالدروس العلمية والدروس المرئية والمسموعة من خلال الأكاديميات الشرعية ومن خلال الإقبال على المساجد أو غير ذلك كل هؤلاء مخاطبون بالدعوة إلى الله على بصير لا بالدعوة إلى أهواء نفوسهم ولا بالدعوة إلى حزب من الأحزاب الممقوطة ولا بالدعوة إلى جماعة من الجماعات الممقوتة وإنما تكون الدعوة إلى الله تبارك وتعالى بحيث يكون العامل في مجال الدعوة إنما يعمل لله جل وعلا لا يريد ثوابا من أحد ولا يريد شهرة ولا يريد سمعة وإنما يريد الله تبارك وتعالى والدار الاخره بدعوته وتعليمه للناس وعندما تكون الدعوه وتعليم الناس في ضوء الكتاب والسنه وفهم صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندئذ تستنير عقولك تستنير عقول المستمعين ويعرف القاصي والداني قوة هذا الدين وعظمة هذا الدين وقوة المتمسكين بهذا الدين إلا أننا يا عباد الله قد صرنا الى ما صرنا عليه من فراق وتشتت وتحزب في هذه الأم وكثره الفرق الهالكه التي بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطورتها كل ذلك يدعونا بمزيد من التامل والتفقه يدعونا الى قوه الرغبه في كتاب الله تبارك وتعالى بحيث نفهم الآيات القرآنية من خلال كتب التفسير المعروفة والقديمة ونفهم الأحاديث النبوية من خلال شروحاتها المعلومة المعروفة المدونة في كتب السنة التي نقلها الرجال الثقات، الأثبات الذين شهدوا التنزيل وآمنوا بالله تبارك وتعالى وبما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم مرغبا أمته في الحوض، يقول أنا فرطكم على الحوض. يعني أنا أول من يأتي هذا الحوض ويسبق هذه الأمة المحمدية، يسبقهم النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض لينتظر من يأتيه من أمته، فعندما يأتيه من يأتيه فإنهم يشربون شربة هنيئة لا يظمأ الواحد منهم، ويجدون الأكواب بانتظارهم بحيث يأخذون الشراب الذي يقيمون به ما كان منهم من عقش إلا أن هناك أقوام يعرفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمته ولكنه صلى الله عليه وسلم لا يدري ما الذي تغير بعد موته فيقول له ربنا تبارك وتعالى وتقول له الملائكة هؤلاء ليسوا من امتي. وإنما هم أقوام قد كانوا على الإسلام ولكنهم ارتدوا والارتداد في الدين هو أشد ما يلقاه الـ الـ الـ الـ الإنسان في الحياة الدنيا فعندما يكون الإنسان مؤمنا مسلما موقنا بما جاء عن الله وعن رسوله ثم ينقلب رأسا على عقب ويكون من أهل الإلحاد ويكون من أهل الارتداد عن دين الله تبارك وتعالى فإن ذلك يكون عظيما حتى إنه يجد مرارة ذلك من قوة العطش الذي يصيبه في الموت فهذا أول من يحرم من الشرب من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم المرتدون وكذلك المبدلون لشريعة الله تبارك وتعالى المحدثون في دين الله تبارك وتعالى ما لم ينزله تبارك وتعالى ولم وما لم يجعله الله تبارك وتعالى دين ولذلك من المقالات الطيبة التي جاءت عن سلفنا الصالح وقولهم أن كل ما جاء عن صحابة الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو دين يتعبد به العباد إلى ربهم تبارك وتعالى فكل عبادة لم يتعبدها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليست من العبادة وإنما هي من البدع المحدثات في دين الله تبارك وتعالى ولذلك كان رواة هذا الحديث يدعون ربهم تبارك وتعالى قائلين كما قال بعضهم اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو أن نفتن عن ديننا لأن الفتنة في الدين هي أكبر ما يجده العبد مصابا له في هذه الحياة الدين كل من أصيب في حياته الدنيا بما قدره الله تبارك وتعالى له في دنياه فهو أمر هين عنده في قلبه وهين على نفسه لأن الله تبارك وتعالى يجعل بعد العسر يسرا إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسر ولا تدوم أحوال المبتلين في حياتهم الدنيا على حال واحد ولذلك من وجد ذلك فليصبر لأن الله تبارك وتعالى جعل الحياة إما في سراء وإما في دراء والواجب على المؤمن أن يؤمن بذلك جميعا فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يشربون من حوضه الشريف ثم إن من الذين يشربون على حوضه هم الذين يحافظون على الوضوء يأتون غرا محجلين من آثار الوضوء يعرفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسأل الله رب العالمين أن يجعلنا من المتمسكين بكتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ربنا اغفر لنا ذنوبا وإسرافنا في أمر وثبت أقدامه وانصرنا على القوم الكافرين رب آت نفوسنا تقوى وزكها أنت خير من ذكى أنت وليها ومولا اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم احسن ختامنا اجمعين، ارزقنا الفقه في الدين، ارزقنا الفقه في الدين، اللهم اجعل خير اعمالنا خواتيما اللهم اجعل خير اعمالنا خواتيمه، اللهم لا تجعلنا فتنة ولا تجعلنا من المفتونين، اللهم احسن ختامنا اجمعين، ارزقنا يا ربنا الشرب من حوض نبيك الشريف، اللهم أسقنا من حوض شريف اللهم أثبنا من حوض الشري أحسن ختامنا أجمعين أحسن ختامنا أجمعين اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين